Moikka! Mä avallistuin tänä keväänä elintarviketeknologian perustutkinnosta. Opiskelu on ollut mukavaa, rentoa ja monipuolista. Tällä hetkellä mä työskentelen tuotantokeittiö löykkissä ja aion jatkaa työelämässä. OSAO. Kaikki on mahdollista.